Snažím se rychle usnout. <laughs> snažím se ten čas nějak využít, pokud je to delší let. Pokud je to pracovní cesta, tak občas i něco pracuju. Pokud je to soukromí, tak na delší cestě určitě filmy. A <laughs> nebo potom spánek. Mm, Obliko se snažím číst. Uh, nebo se pustí nějaký film na tabletu a většinou jsem teda jounavená, tak spím. <laughs> a koukám se z okýnka a pozoruju mraky. A fotím si mraky. <laughs>